رغدة. عديل هشام مين هيطلع من المسابقة؟ المشترك اللي بينتهي مشواره ويخرج من سديم رغدة رغدة فار لك خروجك من سديم المشترك الثاني اللي يخرج من المنافسة وينتهي مشواره فريد فريد <تصفيق> أهد <أتلقى>. لك <تصفيق> بقي معنا هشام وعديل مين فيهم هيكمل في المنافسة ومين هيخرج طبعا موضوع صعب بس للأسف لازم حد هيخرج عشان كده اللي خرجوا فريد ورغدة وانتوا الاثنين هتكملوا ألف مبروك مبروك صراحة فرح بالزب صانج عندك تعال تعال سهل صراحة ولا مشكلة. شكرا